شرط انك تطلق الاولى دام انها عقيم. ايه. ونزوجك بنتنا. بنتنا. ايه؟ زوجه طلق. طلق نوف. وراح تنوف وراحت نوف لهالعائله. ما ايه. ايه؟, ايه؟ واخذ الجديده. واخذ الجديده. ويوم جالس سنه قالوا رح حلل اعلامك ما اكيد في شيء. اخذ هو وياها سنه ما جا طاري ايه؟ ولا, حملت. ولا حملت. قالوا وش السالفه؟ لازم تحلل. لازم وراح يحلل الان هو الحرمه الجديده. ايه؟ يوم حلل هالمره. ايه؟ علمها الدكتور. قال انت عقيم عقم نهائي ما بكش طلع العلم الصحيح أي. قال انت عقيم وعقيم نهائي قال لنا انا بحلل قبل سنه قبل سنتين ايه تحليلي سليم أي. المره الاولى طلقتها قال لا ها راحت النتائج الاولى رحت جبت التحليل الاول يروح يرجع للمستشفى الاول يجيب قال انا حللت عندكم قبل كم سنه وكذا وكذا طلعوا لي ويطلعوا لها الكشف ويعطونه هي قال نفس الكلام ويرجع قال هذا نفس الكلام هذا واضح انت من الكشف الاول واضح انك عقيم عقم نهائي قال وش السالفه ويروح للدكتوره لي ويبحث عن الدكتور الاول اللي كلمته لو ايه ويروح يمه ويذكره بالموضوع يذكره بالسالفه قال والله السالفه كذا وكذا حرمتك جتني وهي اللي طلبت مني هالكلام انا لك هي العقل؟ وتقول انها ما تبغى تصدمك ولا تنهي حياتك ومن هالكلام ايه. ففهم الموضوع عرف الصحيح انه كانت يعني كيف لمسه وفاء نقول يعني من فهم الان انه موقف نوف كان مدارات على قولة امي وجبل خاطر ولمسه وفية يعني. آه فالان وش سوى؟ الحين هالبنت قالوا طلق بنتنا. الحرمه الجديده. الحرمة الجديده خلاص. يقولون طلق. طلق. ما على حسبه. ما على حسبه. اي والله. طيب طلق طيب. طيب. طيب. الجديده. وراح يسال عن نوف قالوا نوف تسوق لا حلو. راحت الشباب الصال ناكل زول بزول اي أيوة والله ماكل زول نوف تزوجت اي أيوة والله والحرمه جديده تبي الطلاق <تصفيق> وهو طلع عقي بس الله العفو الله طيب ايه وسوى <تصفيق> قال عاد ما لحين قال بكتب لي ابيات هديه لنوف ابيها تسامحني ابيات موجه النوف ابغى منها السماح. السماح بس ولها عندي هديه ولها عندي هديه اذا قبلت هي وزوجها من يوصلني النوف اي بس أي. من يوصل وراحوا يتوسطوا له النوف قالت انا على ذمه تركي انبغى يكتب ابيات وانبغى يقدم هدية انا على ذمه ترجع <تصفيق> ان قبل زوجي الله يحيي أيوة. زوجي الله يحييك سمعنا البيتين وعطنا الهدية قال يا نوف حالي حال ما لها فال يا جرح قلبي جرح يا وجد حالي يا نوف فعلك صار مضرب للأمثال يا نوف فعلك صار مضرب للأمثال وهذا سبب همي وهذا خمالي طبتي يقولوا طبتي وأنا ما طبتي يا فنت ربطة لا لي على رد ولا لي على رد الجماعي المجالي ولا لي على رد الجماعي المجالي ولا لي سوى وش يقول وما بي بيسوى شلون ما طلب محدد ولا بي. ما بيسوى ما طلب محدد ولا زال هي. يصفق بقلبي من جنوب وشمال. شمال. لو عشت طول العمر يا نوف رحال. إيه؟ طريق والله ما يفارق خيالي. تكفين قولي لي مسامح وبالحال على الاقل شوي يرتاح بالي. ايه تكفين قولي لي مسامح وبالحال على الاقل شوي. يرتاح بالي. يا سلام. وش قالت نوف؟ قالت مسامح. مسامح دنيا واحده. وقبلت الهديه. الهديه وش هي؟ الهديه الفله الاولى اللي هي عاشت فيها. ايه. قالت ترى لك باسمك تسجلها باسمها. عيشي فيها انت وزوجك. انت زوجي يا, يا سلام. سلام. اهداها الفله الاولى. واهداها نوف. إيه طيب أيوة. وصار برضه في تقولين لمسة جابت لها ما شاء الله ولد وسمته على اسم زوجها لها يا سلام ترد الجميل نهاية هذه القصة الجميلة ونهاية قصة وفاه نوف إن يوم جاها ولد طلبت من زوجها إن نسميه على زوجها الأول من باب رد الوفاء أيضا أيوة. وسمه هذه حلو. من أجمل قصص الوفاء التي تذكر للنساء